често казваме, на мен така ми е удобно. Или се казва, извършва се в неудобна поза. Да. Обаче, всъщност, удобна и неудобна поза са едни субективни понятия и много често, когато ние сме правили е, едно нещо по един и същ начин, на нас ни е на пръв полет удобно. Казваме, така ни е удобно, така ми е удобно, обаче след един час, ох, трябва, нали, я кръста я врата, нещо, не, не се чувстваме добре. Значи, няма как хем да ни е удобно, наистина, т.е. да е добра позата и след това да ни боли. Значи нещо някъде се къса, а, иллюзорно ни е удобно. А всъщност нас ни интересува неутралната поза, правилната поза, тази, която ни натоварва какво? Стави, стави. Мускули, нерви, проблем, кръвоснабдяване, ако колеги. Да видим всъщност какво означава да сме в неутрална полза. Неутралната полза е най близко до естествената полза на тялото, когато имаме, как да кажем, доктор Кен, най метрично ще го кажа, колеги, когато... А, ставите са подредени в линията, в която мускулът е в оптималната си сила. Тоест не само оптимална, но и максималната си сила. И ето тук на картинките... Само неутрални. Само неутрални. Аз предпочуваме позиции, може би, не знам. Неутралните пози на основните стави, в конкретния случай говорим един път за гръбнака, а след това за горни крайни. Сега ще ги разгледаме малко по-подробно.